نا تسيب ابن افلام انا وين هادشي علاش عندنا فيه مخالفه وتحلو معانا آه لا نسدو حنا يتصد... آه ولكن هذيك الصالونات هذوك أنت مش صورت، أنت مش صورت، أنت مش صورت. أنت مش صورت. أنت مش أنا ما أنا ما أنا أنا ما أنا ما أنا أنا ما ما أنا أنا ما أنا صورت. أنا ما أنا صورت. أنا ما أنا صورت. ما أنا صورت. أنا ما أنا صورت. ما لا. لا. لا. لا صور صور صور, لا. صور ايه. لا. لا. لا. لا, ما لا ما تصورنيش عافاك حيد حيد حيدو غادي عاش <تصفيق> الملك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما زبطت معاك هو، اجيبك بقى. ترى، <تصفيق> ترى <تصفيق> أنا. ما عندك صور أختك ما ما ما عندكش شوفه واطي ا قتله الناس ماشي شوفه واطي شوفه مرقبه ديالو شوف تابعني تابعني <سرح> أنا أبغى اللي أنا ما ما تشوفنا تجدونه من اجل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون كبرتي من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون أنا من يكون هناك من يكون هناك ها هي ها هي يا ساتر الله الشباب لا يرحم الوالدين لي عندو شي شهر يمشي معاه هذا يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع اللي يطلع يطلع يطلع ما يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع اجددت حضرتك ان أنا علاش انت غير مش ويا سمحوا صافي ما الله